У будинку по вулиці сержанта Медведєва 34 квартири, в яких проживають 74 людини. Сьогодні зранку вони повернулися до квартир, аби забрати речі, які не встигли винести вчора вночі, коли відбулася пожежа. «Так, я була вдома, коли почалася пожежа. Ми з чоловіком були вдома. Нам подзвонив у двері сусід з другої квартири, а ми живемо в пеші. Вибігли на вулицю, схопили тільки документи. Дуже страшно нас залило водою. Та в мене вже істерика. Руки і ноги мліють, серце болить. Тиск нормальний, я перед цим випила пігулки. Вода нам більше зашкодила. Вогонь до нас не дістався і запаху гару в нас дуже мало. За рахунок води пожежних гар потрапив у квартиру телевізор зіпсований, праска зіпсована. Мікрохвильовка теж через воду. З холодильником не знаю, що робити. Все стоїть у воді. Живий він не живий, а вмикати нікуди. У нас дітей пашіколотки каври у нас у хаті води по шиколотку, килими плавають. Луснула люстра стінами тече. Щоправда, на першому поверсі стеля не обвалилася скрізь вода. З речей труси, шкарпетки взяли і документи забрали. Нам казали, хочеш, хочуш, вискочили, решту речей кинули. Починали з пожара на чердаки, на криша це починалося з пожежі на горище, на даху, де проводилися ремонтні роботи. Приблизно над другим під'їздом. Точніше не знаю. Я знаходився не вдома. Мені подзвонила сусідка і спитала, чи я не сплю раптом, бо почалася пожежа. Я вийшов з магазина через 15 хвилин, зайшов в квартиру і побачив, що вогонь іде, горищу. Зараз жду ясності якоїсь. «Візьміть мою ситуацію. У мене народилася маленька дитина. Тепер не розумію, що робити. Ми залишилися без житла. Добре, що дружина зараз у бабусі. І що робити?» П'ятьох жителів будинку Медведєва 7, де сталася пожежа, вночі перевезли на вулицю Ентузіастів 13 до гуртожитку Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Співробітниця закладу сьогодні показала журналістам Суспільного умови тимчасового перебування людей. «Було таке прохання. Заступника міського голови, що будуть поселяти до нас людей з цього будинку близько 40, а то й більше осіб. На час, який був у другої години ночі, інформація вже змінилася. Казали, що буде вже не 40, а п'ять. Заселили ми у нульовий блок. Раніше він називався у нас ізолятор. Кімнатки всі оновлені, нові кроватки. Інформації на який термін немає, але речі деякі залишили. Люди закрили у своїх кімнатках. Нагадаємо, вчора о 21.15 у Дніпровському районі Запоріжжя на вулиці сержанта Медведєва зайнялися дах та прикриття чотириповерхівки поверхівки на загальній площі 450 квадратних метрів. Про це сьогодні повідомив начальник Координаційного центру рятувальної служби Олександр Сичов. Вогонь загрожував розповсюдженням вниз на квартири, тобто на всю будівлю в подальшому. Було одразу подано стволи на гасіння, а також були проведені заходи з евакуації, з перевірки наявності жителів квартири для того, щоб врятувати життя, так скажемо. Після цього всі зусилля були зосереджені в двох напрямках, в одному напрямку. Це гасіння пожежі, було подано сім пожежних стволів, з них два лафетних стволи. А також чотири стволи було засереджено для захисту квартир в нижче розташованих поверхах. Складність полягала в тому, що, скоріше за все, в будівлі відбувався саме на даху, відбувався ремонт. Була завантажена велика кількість горючих матеріалів це плити ОСБ, рубероїд, деревина зверху. Тому горіння було дуже інтенсивне, і навіть коли нам вдалося його ліквідувати, дуже багато сил та часу ми потратили на те, щоб розібрати всі завали цих будівельних матеріалів і пересвідчитись, що ми остаточно ліквідували пожежу. Квартири майже там не постраждали. Там, де відбувся вибух, скоріше за все, балони, там є отвір десь в перекритті приблизно півтора на півтора метра. І там трошки більше квартира постраждала, але самого займання, як такового, в приміщенні не було. Загасили пожежу о півночі 60 рятувальників. Один із них отримав отруєння під час гасіння вогню. Його шпиталізували до п'ятої міської клінічної лікарні. Зараз він вже знаходиться вдома, життю нічого не загрожує. Скоріше за все, це молодий фахівець і десь переоцінив власні сили відбувся тепловий удар. Вночі у приміщенні школи номер 66 керівництво обласної та міської влади організувало штаб для оперативного вирішення проблем, що створила пожежа та допомогти жителям будинку. Сьогодні зранку відбулося засідання міської комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз працюють підрозділи ДСНС. О п'ятій ранку, як кажуть, вже я разом із підрозі з керівниками ми все це обійшли після того, як було потушено вже пожар. От, тому бачення має таке. Підрозділом на сьогоднішній день ДСНС разом із Запоріжя-Ремсервісом бригаду виділили вже Виділи. Значить провести повністю інструктаж своїм людям разом із ДСНСниками. І в найкороткий час, як кажуть, допомогти в розборі тих які там Також на засіданні комісії було доручено встановити на подвір'ї будинку на вулиці сержанта Медведєва 7 намет, додаткові лавки та біотуалети. Місцеві жителі склали списки, хто і скільки зазнав збитків, та передали їх голові Дніпровської районної адміністрації Запоріжжя Віталії Візьмієнку. Тут працював підрядник, виконував ремонтні роботи покрівлі. Він замінював близько 100 квадратних метрів покрівлі. І з сьогоднішнього дня сюди направляється бригада будівельних співробітників комунального підприємства «Запоріж Ремсервіс», які будуть допомагати рятувальникам прибирати з даху ті матеріали, якими підрядник збирався накривати дах і які згоріли. Як тільки вони це приберуть, паралельно працюватиме Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, аби з'ясувати, в якому стані зараз балки – опорні конструкції. Води не було, і жодної не було в пожежних машинах. І А в 4:00 ранку в п'ятеру тільки тоді начали пеною душити, тоді намічало Рятувальники та працівники комунального підприємства сервіс обрізали дерева біля будинку, аби гілля не заважало відновлювальним роботам. Частини обгорілого даху, які рятувальники під час гасіння пожежі скинули на землю позаду будинку, сьогодні прибирали екскаватором та вивозили. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Причини займання встановлюються в рамках досудового розслідування. Поліцейські продовжують здійснювати охорону місця події. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, Геннадій Кочененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.